Băsescu este la ramp cu un avertisment, România nu va trebui să repete greala din al doilea război mondial. Fostul preedinte român Traian Besescu a spus într-un interviu acordat Europei libere ce o eventual unile are. Moldova cu România ar trebui făcut fără includerea regiunii transmis Besescu a spus că România nu va trebui să repete greala de a trece nistrul, din al doilea război mondial. Premierul de încil, le de Eminena ce nu e PSD. Ce s-a observat la Comisia Națională pentru trecerea la moneda euro? În acela interviu, Besescu a respins mai multe argumente împotriva unirii care au avut ecouri în pres în ultima vreme, inclusiv ce România nu ar avea capacitatea ei, voina de a îngloba noi minorități etnice, cum ar fi GGUZI sau RUI. România are experiența gestului unei minorități de 2 milioane de maghiari, a spus Besescu.